Так члени громадської організації Сокіл завершують роботи в бункері в залістях. Голова місцевого осередку цієї організації Сергій Петровський каже: працює тут три дні. ми вичищаємо від всякого сміття бункер. Це вон цегла. Між цегою можемо знаходити різні речі. Наприклад, цікаво там ми знайшли всякі стаканчики, всякі кружечки. А це речі, які знайшли в бункері. Про них розповів один з учасників розкопок Володимир Хоміцький. Ми тут були знайшли під час розкопки. Це знайшли були чорнильниці. Тут були надписи на одні. І це, мені здається, що це є під час першої війни, тут в бункері, були саме австро-угорські війська. Це генерали там більше, і вони переважно писали. і Тут є навіть надписи були. Тут вони стерлися, тут з одного були надписи, О, тут воно вже стерлося повністю, тут писало. І ми ще були, знаходили кружки. Це були кружки залізні. А саме найцікавіше ми здивили, ну, знайшли цей гільзи. Тут гільша є 1916 року, 15-го. Це австро-угорський. оця гільза, це є вже російська гільза, бо через те, що вона була більша, Замітно можна, можна помітити. Членки Соколу Софії Любунь 15 років. Каже про те, що потрібні волонтери для розчистки, дізналась від інших учасників громадської організації. Спочатку там очищала, потім сортувала сміття. Чи знала, що взагалі цей австрійський бункер? Чесно, я не знала. Дізналася тільки, коли про нього написала. Археолог Василь Ільчишин розповів, для чого використовували цей бункер. «За недалеко знаходяться від колишнього кордону Австро-Угорської імперії і Російської. Ми встановили, що е, саме тут біля бункера знаходилася штаб-квартира австро-угорських військ і знаходився е, їхній шпиталь. Е, от. І цей бункер мав бути для вищого офіцерського складу, для керівників е, цієї частини армії, яка тут базувала, на випадок артилерійного обстрілу і бомбардувань. З дослідження бункера на австрійському аукціоні знайшли фото 1915 року. Воно зроблене біля цього бункера, каже Василь Ільчишин. За його словами, на фото останній імператор Австро-Угорської імперії Карл І. На той час він був принцем і відвідував бойові позиції в Східній Галичині і Буковині. «У нього спина така пряма, він такий міцний чоловік і він тут стоїть. І підпис під фотографією, тобто та фотографія належала одному із офіцерів, з ким він вітав. І тут був підпис «Старій залізці 13-15 року, в цей момент я був представлений спадкоємцем його величності, світлості Кайзера». Це фото Василь Ільчишин викупив за 35 євро. Це більше тисячі гривень. Надалі знімок та знайдені в бункері речі зберігатимуться в Залозецькому краєзнавчому музеї, а будівля, за його словами, буде відкрита для туристів. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.